السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رجعن لكم في فيديو جديد دلوقتي معايا محمود ابو محمد ومو عايز برده ثاني هنعمل فيديو النهارده الجزء التاني من العله المفتريه يا رب برده يجيب فيوز كتير زي المره الثانيه كان جاب جاب مئتين مي وحاجه يا رب بس يعجبكم برده زي ده بس قبل ما تنسوا قبل ما تتفرجوا على الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وشكرا جدا على دعمك مشترك طبعا ده كرونا لاو قبل ما نبدأ الفيديو وما تنساش اللايك والشير ونحن نبدأ كده صح اه دايما بشكرك طبعا على الميت مشترك ودايما يا رب يعجبكم الفيديوهاتي وتقدموا لايكات ولو في اي غلطة في الفيديو او اي حاجة في الفيديو في اي فيديو انا عامله اكتبوا لي تحت في التعليقات دلوقتي اخويا هو برضو هنكمل الفيديو الثاني زي الثاني بس النهاردة بعد نايم بجنبيه تابلت او ايباد فيلا بينا نصور الفيديو مش عارفه انا حاطط الكاميرا في المكان ده حلو كده ماشي يلا ولا مم. انا عندي كورونا عندي كورونا طب ابعد بعيد عني ليه ابعد بعيدة عني ليه لا كورونا لا. لا. لا. لا لا مش كمل لعبه بابش يا ابني اه ماشي, ماشي. بس المولات دي بقى العبها على ايبات كبير بصوا <تصفيق> ده تيتانيك يا تناكا فوش فايدة بدا. هروح اناديله امي يا ماما ماما تعالي يا ماما دي يا جواد انا جايه اهو اصبر بلبس الازاي انت بتضحك على ايه انا جايه لك لا يا ماما النبي خلاص هجيلك بالشبشب اه ايوه انام كده اتعلم لبس ازاي ده؟ اهو. ازاي يبقى ايه؟ ولا اسمعي الكلام اخوك اما قال لك هو عنده كورونا هو عندش كرونة فعلاً. عندوش كورونا فعلا. امال ايه؟ عندوش عندوش اه عندوش عندوش عندوش عندوش عندوش كورونا عنده فانت بص هتبقى كده هتتبهدل لا ما نلاقوا اننا مش هنحرم تلعب خليه جنبيه على السرير هنا هو احطه نلعب عليه بعد كده لا انا هجيب ابوك يجيلك بلح ديب. خليه يجي يا اختي خليه يجيلك اه يا اختي اه يا اختي دقيقه كده نديله بو يا ناس و. مشيتلك لك يوم مش عاوز اسمع كلام امك ليه لا ايوه دلوقتي انا امك قالت لك تحطه هنا نضع سرير وانت عندك كورونا يا بابا ده انت مش شاب منك يا ابني انا بكشف انت مش شاب يا ابني شايف شعر اسود عشان مش شايف شعره ابيض ابو مش عارف ايه ده لو الواحد بيضربني على افي باتكلم بتكلم مع 아 يا طب يا اخو ماشي هخلي اخوك يضربك بالجزمه خليك يا اختي يا محمود يا اخويا لا انت بتهزر معايا اه شكرا جدا جدا ان انت كملت الفيديو للاخر ما تنسوش